Аскольд Крушельницький – журналіст, спеціалізується на новинах, пише для британських видань, головним чином для газети «Таймс». Народився у Лондоні в родині переселенців з Галичини. З 2011 року живе у Вашингтоні. Почав відстежувати війни та конфлікти 1980 року в Афганістані. То я а, там був… Я, а... Був як журналіст, я а, був в групах муджагедів, які воювали про, проти рядянського війська. А, де ще а, в Срілянках в, в, в Ливані, а, в Сирії, Вір на горного Карабах. А, всі війни, бувшої Югославії. Спостерігав за революцією гідності. Був у Сімферополі, коли там з'явилися зелені чоловічки. Потім у Донецьку бачив захоплені будівлі облдержадміністрації. Часто бував на Східному фронті. Цього року приїхав до України 16 лютого, відчуваючи, що повномасштабна агресія Росії неминуча. Я був переконаний, що війна буде, оскільки я Слідкую за Путіном а, а, вже більше як 20 років і, і читаю історію, і, історію Російської імперії. І для мене то а, було 99% а, певно, що а, вони це зроблять, то я зустрів а, війну 24 лютого в северо Донецьк. Ось як відповідає Аскольд на запитання про те, чим відрізняється нинішня війна від тих, що він бачив раніше. Від часів Другої світової а, не були такі великі масштабні війни в Європі. І я їх а, таких не бачив деінде. До Миколаєва після 24 лютого Аскольд приїхав в четверте. Я зрозумів, а, вже. А, з початку війни, що а, Миколаїв це ключове таке, а, а, місто, що російські збройні сили орки а, а, їм це потрібно місто, як у Великому Пляні зайняти цілий чорноморський берег, але це є дорога також тої вороти до Одеси. А, і на мене імпонувало, як а, хоробро, як сильно а, тут люди відстоювали досить страшні напади. Про існування Дня журналіста, що відзначається в Україні 6 червня, Аскольд не знав. Ми, «Ми такого дня не святкуємо на, на західі, ну, в Британії а, і в Америці. Я тепер живу в Вашингтоні, в Америці, і там такого свята нема. Мабуть, треба запровадити його». Федір Бондар. Новини на Суспільному. Миколаїв.